Aș dori să încep acest clip prin a retrage premiul oferit Poliției Române săptămâna trecută. Poliția Română câștigă argintul de astăzi. Premiul constă în... ETERNĂ! Recunosc că m-au dezarmat. Se pare că regretă erorile comise în cazul negocierii de la Onești. Ia să vedem. Poliția română își cere scuze public pentru intervenția ratată de la Onești, în urma căreia doi oameni au fost uciși. Polițiștii spun totuși că nu cunoșteau antecedentele și problemele criminalului, deși acestea erau pe Facebook. Dar ok, a venit primăvara, e frumos afară, trebuie să fim mai buni, trebuie să iertăm. Poliția română a recunoscut că intervenția de la Onești a fost prost gestionată. Condoleanțe familiilor îndurerate. Ce frumos! Aproape că am și uitat de acei doi cetățeni măcelăriți cu maceta din apartament. Oh, și când te gândești că am fost atât de dur cu poliția română, rușine eternă, auzi tu? Rău ai fost, lucule. Rău ai fost. Tragedia de la Caracal s-a repetat la unești. unde doi oameni au murit așteptând să fie salvați. Cinci ore au avut la dispoziție polițiștii și negociatorul ca să oprească vărsarea de sânge. dacă de fiecare dată, s-au încurcat în proceduri. Luând exemplul poliției române, aș dori să-mi cer și eu sincere scuze unor persoane cărora le-am greșit nespus. E vorba de o doamnă și o domnișoară cărora, într-un moment de pierzanie, le-am adus injurii nespus de grave. Vă rog să mă iertați. Nu am fost eu însumi. Sunt mai bun de atât. Recunosc că încă de la consumarea incidentului am simțit remușcări. Sper că acest mesaj să ajungă la dumneavoastră și să-mi pot spăla în acest fel imaginea de luc cel rău. Sper să puteți avea încredere în mine în continuare.